ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز خان پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پی ایس ایل کا میلہ جو جوش و خروش کے بعد یہ بہت بڑا ایونٹ ہے تو کس طرح سے اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں اور فائنل جو کہ آج بہت ہیوج ہونے والا ہے لاہور کی ٹیم ہے میں لاہور قلندر کو سپورٹ کرنے کے لیے اسپیشل فیصلہ آباد سے آیا ہوں پی ایس ایل ون کی فسٹ بال سے لے کر پی ایس ایل سیون کی لاسٹ بال تک میں لاہور قلندر کے ساتھ ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رانا فوار صاحب نے جس طرح سے کرکٹ میں اہم کردار ادا کیا ہے فسٹ سے لے کر لاسٹ تک اینڈ تک جس طرح سے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح سے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے یہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بہت ہی شاندار ہے لاہور کا کو کون سا کھلاڑی ایسا ہوگا جو پرفارم کرے گا ڈیوڈ ویزے حفیظ کون سا کھلاڑی ہوگا جو فائنل کے لیے سب سے زیادہ رنز کر سکتا ہے زیادہ وکٹ لے سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ شاء افریدی اپنے فرسٹ ٹو اوور میں ہی میچ کا پانچ پلٹ دے گا اس کے بعد اگر خدا نخواستہ چارے کاذا اگر کبھی ضرورت پڑ بھی گئی تو پھر ڈیوڈ ویسا جو ہے اپنا فیصلہ آداد سے جی جی سے بات کرتے ہیں کہ وہ بے حد سپورٹ کریں گے انشاءاللہ شاء ملتان سلطان جی ملتان کے لیے ایک نعرہ بھی ہو جائے فکر ہے سب جانتے ہیں لاہور لورے मगर इस बार दी कुछ और डोर है ان ملتان سلطان دی الگ ہم لاہور قلندر کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے جو پی ایس ایل میں شغل میلہ لگا ہوتا ہے لاہور کلندر کی وجہ سے لاہور کی رضوان بھی پٹانا پھر بھی آپ لاہور میں رانا صاحبوں نے اس پی ایس ایل پر بہت انسٹمنٹ کی ہے اور بدل میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے اس دفعہ ان شاء پی ایس ایل اور کلندر کیوں کہ پچھلا فاتح بھی ملتان ہے اور ملتان والے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ملتان نہیں جیتنا نہیں ان یہ ہمارے یہاں کہا ہوتا ہے کہ یہ تو میدان میں پتا لگے گا ان شاء اللہ ہم لاہور لگا ہوا ہے یہ سب بھائی جتنے بھی کھڑے ہوئے ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے پشاور سے پشاور سے لاہور کی طرف لاہور को स्पोर्ट करने के लिए पिशावर से आया है और इनको फाइनल का टिकट नहीं मिल रहा जी अंकल आप कहाँ से आया मैं भी पिशावर से आया शाह अपनी को सपोर्ट करता हूँ बेस्ट में शरूस अब इन शाहर ये फाइनल जीतेगा और शाह मैच देखना है जनाब हम तहसील कामोगी से आए हैं नंगलारा تو کوئی صاحب نے ٹکٹ نہیں مل رہا بہت عوام جلیل ہو رہی ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ سپورٹ کسے کر رہے ہیں لاہور کے کو لاہور والوں کو چاہیے کہہ رہا ہوں آپ کو ٹکٹ میں تو جناب اپنی شادی یہ دیکھو شادی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ میں لے کر آیا ہوں اپنے لیے میچ دیکھنے کے لیے لیکن یہ دیکھیں دولہے نے اپنا سارا سامان لے کے ہیں پھر بھی اسے ٹکٹ نہیں مل رہا پانچ ہزار بھی نہیں مل رہا پانچ ہزار بھی نہیں مل رہا ٹکٹ नहीं आज ये जितनी आवाम है सारी उसी टिकट ना होने की वजह से परेशान है दुला साहब परेशानी है बहुत परेशान है आपने फाइनल देखना तो आप पहले दे आते ना सर पहले मिल ही नहीं रहा आज से दस दिन पहले तकरीबन वो जो ऑनलाइन टिकट थी वो बुक हो गई थी आवाम तो काफी कह रहे हैं हमें यार टिकट मिला कल टिकट کل بھی دلیل ہو رہے ہیں کل سے کل کے ادھر ہو رہے ہیں برکیٹ مارکیٹ وہاں اوپر نیچے سب گھوم رہے ہیں لیکن کہیں سے ٹکٹ نہیں مل رہا جی ناظرین دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہیں صرف پی ایس ایل کا فائنل جو کہ لاہور میں ہو, ہو رہا ہے اور لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ انہیں نہیں مل رہا. جی آپ کو انکل ٹکٹ ملا نہیں سر ملا ڈھونڈ رہے ہیں ٹکٹ نہیں مل رہا کہاں سے آپ دیکھنے ہیں؟ خان سے جی ناظرین یہ بھی انکل رحم خان سے میچ دیکھنے کس ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہیں ملتان سلطان جی ملتان کے اور فین ملے اور ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا یہ انکل آپ کے ساتھ جاتی ہے بالکل زیادتی ہے جی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جا رہا دے رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ فائنل میں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا اب لاہور گئے تو ہم لاہور کے فینس ہیں یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا پہلے اگر آپ ٹکٹ لے لیتے تو اگر ہم پہلے لے لیتے تو آج یہ نہ دیکھ رہا ہوتا جتنی بھی عوام روڈ پہ کھڑی ہے ان کے پاس جس ٹکٹ ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ اندر جا کے دیکھ ہی سکتے نہیں ایسا نہیں نا لوگوں کو کنفرم نہیں تھا نا فائنل میں کون پہنچے گا دو دن پہلے لے لی تھی آن لائن ہی کتنے کی ٹکٹ ملی हमें मिली है दो हजार रुपये की टिकट थी ना वो दो हजार की मिली है जो दो हजार वाली थी पाँच हजार की जितनी भी रोड पे खड़ी है वो कह रही है के के में फाइनल की नहीं मिली। आपको पता है, फाइनल होना है तो टिकट बंदा पहले ले लेता है टिकट ऑनलाइन भी बुक करवाई दो मंथ पहले फुल होगी टिकट आपको जी मुझे मिला मुझे कब से टिकट लिया मैंने आज लिया कितने वाला टिकट लिया मेरा है तीन चार नंबर गेट है पंद्रह का टिकट जी काफ़ी ज़्यादा आवाम परेशान है कि हमें टिकट नहीं मिल रही टिकट नहीं मिली इस वजह से मैंने कहा आपसे पूछा कि आपको टिकट कहाँ किसी रेफरेंस से मिली ऐसे जी, जी जी रेफरेंस से मिली नाजरी नहीं है लोगों को रेफरेंस से टिकटें मिल रही हैं और आवाम यहाँ पर गरीब आवाम परेशान है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही